حصرياً على زفات أنغامي الجديد والحصري على زفات أنغامي حصرياً على زفاف أنغام الجديد والحصري على زفاف زكاة أنت جهيد والأصري على زكاة صلوا على النبي محمد أقبلت حافظ عليها كناها بدر التمام أقبلت وأنوارها تنور ضواحي حصرياً أبو ظبي الجديد والحصرية على أسأل الله عليها واذكروا رب الأنام أحسن سموا باسم الله وصلوا على النبي أكبرت حفظ عليها إنها بدر التمام أكبرت ونوارها تنور فاعلها أكبرها اشتركوا في بي سبي عليها، أقسم عليها، عليها، أقسم بالله عليها، أقسم عليها، أقسم بالله عليها، الله عليها، عينها عين اشقر هو المعالي والغمام ما غير الثريا لوصلها يصعبي ربي ما بملامح ملامح بنتي حسرين لك وذكرى من ناظرها يناظر بشعور المعجبين داير والوجه غرام وما بسامن فيه الألوثة بالنظر نظر يسبي سبي نحن عود صافي ممزوج بحبه وقام وما بسامن فيه الألوثة بالنظر نظر يسبي سبي عليها, عليها كانها بدر التمام اكبرت وانوارها تنور صاحب ابو ظبي سموا باسم الله عليها واذكروا رب الانام حصريا عتحسنها سموا باسم الله يعني الجديد والحصري على زفات الجديد والحصري على زفات اقبلت حافظ عليها كناها بدر التمام اقبلت وانوارها تنور ضواحي ظبي سموا باسم الله اذكروا رب الانام حصريا حزن هسلم جديد والحصري على صفاء والصلاة على النبي ربك في <تصفيق> موسيقى